كيف خلصنا نحن؟ كتار بيجوا عند الرب لانه بدهم السما اخرين بيجوا لانه خايفين من جهنم. ناس لانه تعودوا. ناس لانه معجبين فيه. ناس حتى ياخذوا غفران خطايا. اي بذره اشتغلت فيك؟ اي كلام خرق قلبك؟ كلمه الله ولا شيء اخر؟ بطرس الأولى بيحكي عن هالأصل المهم ودائما لما يكون في مشكلة خطيرة والحكيم هيك بيعمل شو ببلش يغوص بالتفاصيل ليعرف لب المشكلة بيقلنا مولودين ثانية انتبهوا لأنه الطبيعي لما يجي ولد صحيح يطلع منه شيء صحيح فإذا ما عم يطلع أول شيء بيعمل بيفحص الولادة قال من زرع لا من زرع يفنى بل من زرع لا يفنى، شو هو هيدا؟ قال بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. عمليًا شو؟ هل اخترقت كلمة الرب قلبي وحياتي وغيرتني؟ ولا أنا عم بجرب أنا أتغير؟ كتار بيظنوا إنه هن خلائق جديدة وهن مسيحيين لأنه قرروا يصيروا مسيحيين. قرروا يصيروا أتباع ليسوع. لي قرروا يطيعوا الوصايا، حبين بدهم ما بتصبّط، هذا الزرع يفنى لكن في زرع لا يفنى لما الرب يقرر يشتغل فيك وفيه لما كلمة الله تخرق القلب وتفتح القلب وتحط البذار الصحيحة الحية وبلش تطلع إذا نبت منيحه أنا زرعتها أو بي زرعها بس لما رب يزرع لابد أن تأتي بثمر ارجع لكلمة الله وخليها هي تعيش فيك قال كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب هدول اللي بيتكلوا عليهم البشر إنه مخلصين على أساسهم مثل العشب قال العشب يبس وزهره سقط كل شيء من عليه ومنفكر إنه بفيدنا وبساعدنا سقط بيفرط شو بيبقى؟ قال كلمه الرب فتثبت الى الابد وهذه هي الكلمه التي بشرتم بها. اوعى تزهق من كلمه الله. اوعى تظن انه في شفاء ودواء غير كلمه الله. اوعى تظن انه في شيء بغيرك بمخك او بقلبك او بايديك وإجراك برا باعمالك الا كلمه الله. لانه هيدا هو البذر، البذر الحي الحقيقي اللي بيجعل منا اشجار مثمرين كلمه الله. لانه كثير خطر نروح ونجرب نحسن حالنا. طب شو نعمل؟ قال مثل مريم اختارت النصيب الصالح، قعدت تسمع كلام الله. إلى من نذهب يا رب؟ وكلام الحياة الأبدية عندك. نحن ما نجي بس لنبسطه للرب. نحن منجي لنقول له كلمني يا رب ومش بس هيك اخترق قلبي حراء الغلط اللي فيي واثمر انت فيي يسوع يحيى فيي كلمه الله هي الاساس هي القاعده اللي ببلش خارج كلمه الله لا يثمر وبيكتشفها مع الوقت او بصير يثمر اشياء بتشبه كلمه الله بس نوع فواكه وخضره ما بتضاين بتوحي حلوه بس بس مفوشة بتشبه الحقيقة الحقيقة هي الحياة الحقيقية اللي بتجي من كلمة الله ما هيك من كلمة الله وبس